Sure. Це фрагмент візитівки театру вистави «Ой, не ходи гриця тайна вечорниці» у постановці головного режисера Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Дмитра Гусакова у Молдовському місті Бельці. Вистава мала успіх у глядачів і була для них зрозумілою, каже режисер. Текст за допомогою гугл-перекладача переклали на румунську, і потім цей варіант ми дали філологу, який знає румунський язик, і вона це виправила. І потім ми це розбивали на 206 окремих слайдів і також ми зробили підстрочечний переклад. Це дуже важливий досвід для того, щоб дати можливість іноземному глядачу зрозуміти твою, твою українську нашу культуру. А це для маленького глядача – постановка книга «Джунглів» за книгою Кіблінга Мауглі. На фінальний танець і на поклон актори виходили під аплодисменти глядачів і крики «Браво! Молодці!», розповідає актриса Емма Можевітіна. – А що актору треба, щоб його полюбив глядач? Ось це ми там отримали. Хмельницькі актори записали відгуки українців, яких прихистила від війни Молдова. – Ми просто в захваті, багато років тому ми бачили на сцені України, Назнала пісні цієї п'єси. Ми сподіваємося на поляку. Нас підтримують такі речі, як ваша наявність у нас. Тих, хто вже не дуже молодий, ми цінуємо вашу роботу. Театр імені Михайла Старицького долучився до програми «2023 рік – рік української культури в Республіці Молдова». Цією командою каже директор Андрій Ковальчук. Мета – це популяризація української творчості, українського мистецтва на тернах Республіки Молдова. І друга найважливіша мета – це підтримка тимчасово переселених осіб з України, наших українців, наших побратимів, які з різних регіонів, з Кермячуга, з Маріуполя, з Херсону, хто звідки, в Більцах і в Кишиневі долучалися безкоштовно до перегляду цих вистав. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.